Ось недавно почали тестувати одні танки, а вже у файлах гри виявили нову майбутню гілку прокачки і новий прем 8 рівня. Сідайте зручніше, буде цікаво. В оновлені 9.7 додають гілку нових легких танків Китаю, які вийдуть доволі цікаві і десь навіть імбові. До речі, в мене пару днів тому вийшов огляд у цієї гілки. Раджу подивитися і заодно підписатися на канал. До речі, а яку гілку танків саме ви чекаєте у обліці найбільше, напишіть у коментарях. Я от, наприклад, чекаю з нетерпінням на Об'єкт 430У через його ДПМ і високу LFU як для СТ. Проте у файлах гри, на жаль, засвітився взагалі інший апарат. Знайомтеся, це чехос-ховацький ТТ 10-го рівня ВЗ-55. Якщо дивитися по ББ-танкам, даний апарат словиться своїм барабаном на два снаряди і швидкою розрядкою, а також, якщо я не помиляюсь, звісно, альтернативною циклічною гарматою. В Бліці подібну варіацію у виборі пушок має Йох. Там у нього трьох і двох зарядна пушка. Тому 100% додавати таку саму фішку, яка вже присутня на іншому танку, розробники не будуть. Як ми знаємо, вони зробили собі традицію з новими механіками на нові гілки танків. Тому слід очікувати щось новеньке. Головне, щоб не було гівном. Якщо продовжувати тему за гармату і взагалі тему можливих ТТХ цієї десятки, як у нас у грі, то можуть дати йому просто цикл, як на премі 8-го рівня «Шкода ТГ-56» з високою альфою, нормальним пробиттям. Але з поганою точністю і КД. Проте, знову ж таки, не буде нічого унікального. У сенсі, не буде механіки. Тому такий розклад подій менш ймовірний, але можливий. За іншими ТТХ може вийти подібним до його преміум аналогу. Схожа мобільність і броня. До того ж, танки виглядають дуже схоже. Також на супертез виходить і дев'ятий рівень гілки, якщо дивитися по великому брату. Це ТНХ ТВЗ 51. Все подібне, все схоже. Обговорювати, думаю, не варто. Тільки одне підсумувати треба. Танки ці матимуть хороше бронювання у башті і ВЛД, проте з бортів пробуватися будуть легко. Наступний цікавий апарат серед укритих танків це ХВК-30. Цей апарат являється преміум-машиною і є легким танком. В мене навіть було відчуття, ніби це спойлер, на ще одну майбутню гілку. На гілку легких танків Німеччини. До того ж, зовнішній вигляд танка натякає на 10 рівень гілки. Вони досить схожі. Тому ми можемо тільки здогадуватися чи буде щось таке. За ТТХ танк ніби нічим не є примітним, можливо буде хорош в мобільності ДПМ, як, наприклад, у німецького бульдога. Зараз якраз ми тільки з ним порівняти і можемо. І хіба що не зрозуміло, чи буде новий німець мати фугаси з покращеним пробиттям. А так, чекаємо. Після раннього чи пізнього виходу цих танків одразу зроблю на них огляд, тож підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не прогалувати цікаві відео на моєму каналі, де з й проходять розіграші. Також не забувайте про мій DS-сервер, посилання постійно в описі під відео, там ми постійно спілкуємось у чаті або у воськаналі, якщо йде стрім. Тому щиро запрошую вас до підключення, ну а я дякую за перегляд цього відео до кінця і побачимось у наступному крутому відео.